السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيديو جديد وشقة للبيع عمارة ومدخل واتنين اسانسير دور خامس تشطيب جديد 180 متر عمارة ومدخل شقة على ميدان دي بساحة الريسبشن التفاصيل كلها والسعر هتبقى اسفل الفيديو ريسبشن يشيل قطعتين شغل جيبسون بورد واتنين حمام في هنا عندنا حمام الضيوف اول حاجه هيركب طبعا الصحي بتاعه اوريكم زاويه تانيه للريسبشن ده المدخل اللي انا دخلت منه بالريسبشن كله ميزة ان العمارة جديدة تشطيب جديد عندنا بعد كده هنا المطبخ بس الإضاءة مش موجودة عشان بس اللمبة دي باب الشقة وطرقة التوزيع بعد كده بنلاقي الحمام اللي بيخدم ثلاث غرف وهيك بين شعر والصحي برضك بتاعه هيك بعد كده بنلاقي اول اوضه نخش على الغرفه التانيه ميزه الغرف من ورا مش مجروح الفيونكه عندنا مفتوح نرجع نخش الغرفه الثالثه المساحه بتاعتها برده مميزه اتمنى لو عجبكم ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ولايك وشير لدعمنا تقدر مننا تكون كل عروضنا تحوز رضاكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته